Протягом доби росіяни знову обстрілювали у Чеківську громаду без поранених. Понад 300 подарунків за два дні волонтери вітали пацієнтів геріатричних пансіонатів. Втричі більше викликів про роботу служби з надзвичайних ситуацій Суспільному розповіла диспетчерка пожежно-рятувальної частини. За інформацією обласної військової адміністрації, протягом доби росіяни знову обстрілювали у Чаківську громаду. Артилерійські снаряди 7 березня о 15.58 влучали по акваторії міста. Поранених та загиблих внаслідок цієї атаки немає. Нарешті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Наступного тижня парламент Данії має затвердити новий пакет бюджетного асигнування, в якому передбачать виділення грошей на відбудову Миколаївщини. Про це повідомила голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Івана Климпуш. Цинцадзе. проекти допомоги Миколаєву стосуватимуться відновлення університетів, шкіл та медичних закладів. Це обговорювали під час робочого візиту до Данії, в якому у складі української парламентської делегації брала участь і Іванна Климпуш-Цинцадзе. Разом з колегами 4 березня вона зустрілася зі спікером парламенту Данії Сороном Геле представниками різних політичних сил, членами комітетів фолькетингу з національної безпеки та оборони, заступниками секретаря зовнішньої політики Міністерства закордонних справ Данії. Сьогодні йде обговорення нового такого бюджетного асигнування в Данії, про це ми говорили також із нашими колегами-парламентарями під час зустрічей в Копенгагені. І в цьому асигнуванні ми сподіваємося, що буквально наступного тижня, воно, чи наприкінці наступного тижня, воно буде затверджено. І в цьому пакеті будуть кошти як на військову, воєнну допомогу для України, в тому числі і на спеціальні, протиповітряну оборону для міста, а також і з цих коштів, які будуть виділятися додатково для України на цей рік, будуть передбачені кошти для відбудови Миколаївщини. Ми говорили про те, що з міста і з області були передані, вже через наше посольство в Данії, були передані ціла низка проектів на відбудову там, і шкіл, і гімназій, і облаштування додаткових лікарень чи госпіталів. Також там, додаткову увагу пропонують вже очільники міста і області звернути на і університет, і на можливу відбудову університетських приміщень суднобудівного напрямку. Доброго дня. доброго дня. Ми вас вітаємо з весною. Дякую вам. Це, Це, вам. Це вам. вас я вітаю всіх. І з весною, і з усім доброю. Давайте доброго ми вам допоможемо. І щоб мир наступив швидше. дай Боже. Пані Галині 86. До того, як потрапила сюди, жила в Очакові. Два місяці тому один із ворожих снарядів влучив в її будинок. А це снаряд улетів у мою хату, розрушив у мене всю хату, і стіни розрушені, і вікон немає, і дверей немає, і я ж у нас а калік, в моїй рівні.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 Бо звити дві кроваті занесли сюди. О, а третю кровать вони винесли в двох, двох спальню туди, там настоїть матрац погнив геть повністю. Ну, але це я не чув. Мені хоч хату строїть. Розповідає, восени ще було страшно перебувати в рідній Новомиколаївці, яка залишалась прифронтовою до 10 листопада 2022-го. Говорить радіє, що має можливість задовольнити базові потреби. Вода у мене в басейні, привезу, купляю воду. У нас і башня тут, але в нас така вода, вона солонкувата. Протаплюю плиту, а тоганок купили, мені внук купив тоганка і балон привіз і підключили. То я їсти вору собі на таганку. Продуктами і дровами забезпечують волонтери та місцева влада. Так, як положено було, нам давали їх от, по кубу. І мені дали ще чужі люди, просто чужі дали. Молоді люди кажуть, у нас є газ, у нас є. Жінка каже, окрім візитів рідних, не почуватися самотньою дозволяють також домашні улюбленці – пес Барсік і кішка Муся. І мені павло, я кажу, Женя, дай мені котенятко додому, хай буде мені хоч котенятко коло дому. Дай. А собачка моя дождалася мене вдома. Молоді. У mm -hmm. хати ходжу, збираю камінчики то готомо його одвілля, наче я ніч... <кій> зараз нічого не можу зробити. У мене нема вже здоров'я раз, бо вже мені буде до 1 квітня буде 82.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 надходить від заявника. Тобто вона е, несе відповідальність за особовий склад, який вона направила на ліквідацію надзвичайних ситуацій та подій. А служба Бритункова. Да? Здравствуйте. Попала, наверное, ракета в дом. У меня бабушка на девятому поверсі. Там лестниць нету, не можуть спуститься. Служба, значить, так, попала бомба, скорую вызвали. Какой номер? Що 179-й, там попала, горить, час буде зривати. Одня хата раз бомбила. Служба порятунку. порятунку. Алло, ігорець, квартира, п'ятий поверх, 25-та квартира. Мрія, так, да, є, щоб закінчилась війна. Я думаю, що у всій Україні одна вже мрія, щоб швидше закінчилась війна. І все буде Україна. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.